Мінометною зброєю росіяни кілька разів обстрілювали у Чеківську громаду. Прибрати радянську пропаганду зі скверу в Миколаєві обговорюють можливість перенесення монументу до краєзнавчого музею. Перша після повномасштабного вторгнення виставка робіт професійних фотографів відкрилася в Миколаєві. Південний альбом «2023». Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, російська армія протягом доби шість разів обстрілювала Очаківську громаду з мінометної зброї. В день 9 березня артилерію обстріляли Куцрубську громаду. Поранених та загиблих немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Миколаївщина підписала меморандум про співпрацю з урядом. Дані про це в ефірі телемарафону повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Планується реалізовувати спільні проекти. Від середньострокових очікують відновлення регіону, соціальної та критичної інфраструктури від термінових надання допомоги з будівельними матеріалами. Йдеться також і про закупівлю транспорту для сполучення між населеними пунктами та користування в обласному центрі. Від довгострокових очікують створення нових робочих місць за підтримки країни партнера. Данцям пропонують тут будь-які підприємства, які розвиватимуть регіон. Кім говорить, що обласна влада розкриває широкий спектр вибору від сільського господарства і до суду ремонту. Саме більша гірка, бачите? Хлопці трошки підперли, залили з той сторони, а, ну, а далі вже воно буде триматися і далі вже ремонтом продовжується. Ми тут проводили маніпуляції і, як бачите, жіночі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 Робляться відповідні е, проєктні е, висновки і е, надається безпосередньо до уряду для того, щоб е, згідно тих пріоритетів, по-перше, в числовості, які є, восстанавливати ці об'єкти. І, окрім того, ще наші міжнародні організації, якими ми співпрацюємо, ми їх направляємо, вони е, працюють над тим, щоб е, відновлювати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 Проби папають, саме з полетіли сюди. Ми спустилися в підвал, підвал був тут, і все. Там де накрито, це був гараж. Там був сарай, грядушком все згоріло, гараж розлетівся повністю. Ворота гаражні перелетіли через хату туди нашу, на центральну вулицю. Нас врятувало те, що ми були в підвалі. А так. Слава Богу, живі сталося. Нас витягнули, ми не могли вийти, тому що ми були завалені і кругом все горіло. Ми почули в підвалі, що прибігли хлопці, почали гукати, є, хто живий. Є та та саме забігли в хату туди. Ми почали одиватися. Нас є знайшли, бо провалені були підвал камнями. Ви були з дружиною, так? Дружина і теща була 83 вона. То нас повитягували. Добре, що машина стала в сусідньому гаражі. Ось тут син построївся. Ця стінка впала на машину. Трошки машину побила. Варан ніяких не було. Ось було погано от газу. В стару веранду Зрушила з фундамент на пів метра. повалилася, повилітали, двері повалилися. Кришне було взагалі краще поново поставили. Це ж крищі, бачите, новий шифер. Трошки сам купив, 80 листів купив сам, 30 листів дала. <кій> <кій> Наталя Федорівна то тобто поперекривали. Слава Богу, що є де жить. Оці, всі посічені осколками були, це повністю. Оці нові поставили, купив камінь, газобетон поставили, нові вікна поставили, Двері оці, що входні були металеві, вони влетіли в сату туди. Потихенько відбудовуємо. Все буде добре. все буде Україна. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради ініціювало переміщення пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції 1917-1921 років до музею. В публічному просторі пам'ятки радянських часів повинні зменшуватись в кількості своєї і дойти до того, щоб ми бачили нові символи, нові сенси на вулицях нашого міста. Прибираючи ці пам'ятки з вулиць нашого міста, ми повинні також їх зберігати, якщо вони такі є пам'ятками, а вона є пам'яткою монументального мистецтва, вона є пам'яткою історії. Юрій Любаров ініціював обговорення, на якому заслуговують думки громадськості і Експертів Саме вони вирішать, чи принесуть пам'ятник до музею, чи залишать його в парку. Провести експертну раду, порадитися з експертами, чи треба її приносити. І ми чекаємо з дня на день, що буде проведена така експертна рада на рівні обласного управління. Після цього ми будемо розробляти проєктну документацію, тому що, якщо це пам'ятка, якщо вона знаходиться під охороною, треба зробити проєкт, як її правильно перенести. Думки місцевих жителів, з якими спілкувалося Суспільне, розділяються. Їх треба в музей або знести. Нас нічого не повинно пов'язувати з Радянським Союзом. Ми окрема держава, Україна, і повинно бути все Україна. Почти нам в сознули. 61 коммунара. Это ж те коммунары, которые тоже в Отечественную войну. Ну, уже точно ничего не помню. Да? Через реку Ингу переходили, короче говоря, бои были. Но они как-то все равно стоит, так стоит. Конечно, там бы он был в сохранении в музее. Я не знаю. Тут тоже ж кому он -то мешает. Перший пам'ятник від початку мав назву Борцям за владу Рад і був знесений під час Другої світової війни. А вже в 60-х роках минулого століття на цьому ж місці з'явився новий об'єкт у первісному вигляді з цією ж назвою, розповідає історик Юрій Котляр. Саме приблизно на цьому місці відбувалося повстання. Повстання, Березневе повстання 1918 року, коли велика частина миколаївців, які намагалися боротися проти австро-німецьких окупантів, були знищені саме тут. З іншого боку, це вже період генерала Слащова 1919 рік, коли приблизно на цій же території було знищено цілий ряд людей, яких пізніше за радянською легендою було названо «61 комунаром». На реалії е, другої половини 60-х років ми отримали пам'ятник, який за, своїми, за своїм виглядом, на мій погляд, є одним із найкращих. У нас Миколаєв. Історик Киля Зелінський говорить, перенесення пам'ятника та звільнення території парку десь можливість провести повноцінні археологічні дослідження на території Адміралтейського скверу. Ми насправді не на, на перший... Не перший рік зверталися до обласної адміністрації з тим, що його треба прибрати, але саме наша пропозиція полягала в тому, щоб його перенести в музей і створити нарешті музей, який би повністю висвітлював діяльність комуністичних партій заборонених, ну і повністю розкривав людям очі на тоталітарну епоху. В цьому парку різні археологічні розвідки різних часів різних періодів, доводили те, що в ньому є сліди матеріальної культури від епохи Трипільської до епохи Запорізького казацтва. Тема реконструкції парку підніматиметься після перемоги, розповідає Юрій Любаров. На місці пам'ятника можуть встановити розважальні майданчики або ж музейні експонати археологічних розкопок, знайдених на цьому місці. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.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 Надія Сербул прийшла на виставку підтримати друзів-фотографів, адже вони залишилися в Миколаєві під час активної фази бойових дій. Говорить радіє тому, що мистецькі заходи знову відбуваються у місті. Це круто, і, як режисер, мені це просто необхідно, це моя життя. От, і это уже задышала, Свої роботи представила місцева фотографка Ольга Волкова. Професійно знімає жінка 6 років.